Okay, apakah perbezaan uh, MRTA, MLTA, MRTE MLTA, Okay uh, Saya bukan orang yang terbaik untuk nak ceritakan ni Tapi saya cuba jelaskan ni Okay uh, uh, MRTA ni adalah mortgage um, apa tu, Remaining term insurance Maksudnya uh, Katakan kalau dihutang sebanyak 100 ribu dalam masa 10 tahun. Selepas dibayar, projection dia akan memurak maksudnya lepas 5 tahun berapa ribu, lepas 9 tahun berapa ribu. Jadi uh, jadi dia punya uh, protection ataupun pelindungan terhadap pinjaman tersebut tu bergantung kepada whatever the remaining balance of the uh, mortgage. Jadi dia punya pinjaman dia selalunya apa tu dia punya protection ni bayar sekali sekali harung. Uh, afran, okay. Jadi ini selalunya diabsorb dekat dalam lunas. M MLTE dengan MLR MLTT ni pula, uh, okay. Uh, MRTE ni assurance. Selalunya bank uh, dia hanya untuk assurance. Jadi insurance conventional. Insuran konvensional saja, eh? assurance. Uh, sementara kalau sekiranya MRTT, uh, MRTT uh, saya tak pernah jumpa lagi ada bank yang provide uh, MRTT punya package. Okay? Tapi sebab uh, maybe saya saya punya berasa saya tahu pengetahuan tentang takaful ni saya uh, tak bapa besar, tapi Uh, sebab MRTA dengan MRTT ni Sebenarnya dia ada life Walaupun dia Cagakan uh, Harga Harga rumah Ataupun harga pinjaman Tapi Dia punya Pergantungan dia Ialah kepada uh, Apa tu uh, Hidup Ataupun uh, Keilatan per, Apa tu Peminjam uh, tersebut lah. Ok Jadi Jadi uh, Of because dia bergantung kepada life, jadi kalau ikut fatwanya memang kita hanya boleh menggunakan takaful tak boleh menggunakan insurance kalau dia kata ML dengan ML tu uh, mortgage labouring jadi mortgage ni maksudnya dia punya protection dia sama saja <coughs> sampai 30 tahun, ni selalunya bank tak offer ni selalunya syarikat insurance yang offer okay? tapi yang kita kena pastikan jelah dia MRTA dia bukan satu yang wajib cuma bank kalau dia bagi bagi interest rate dia nak kalau nak dapat interest rate yang bagus dia nak rumah tersebut ataupun pinjaman tersebut dicagarkan atau dipotek dengan MRTG sorry ya MRMRTG sorry MRT so. Jadi, uh, dia bukan yang wajib tapi kalau dapat better, better interest, then dia kita kena ambil the package dia lah. Tapi, kalau kita choose untuk nak ambil uh, uh, takaful dan kita ambil MLTT, uh, yang ini banyak-banyak agent yang offer. Jadi, you bayar katakanlah RM100,000. Uh, dia punya protection dia RM100,000 sampai 30 tahun ataupun 20 tahun minima. Uh, um, jadi tak ada minimal lah. tapi selalunya orang minta 20 tahun ya eh. 20 tahun and then lepas tu you pay the same rate sepanjang masa setiap setiap bulan ataupun setiap tahun eh. uh, tapi dia bukan one lump sum pada permulaannya jadi itu adalah perbezaan dengan uh, mortgage leveling dengan mortgage reducing huh? MR dengan ML DA dengan TT